Ágættu vinir. Þakklæti er það sem er okkur hjá UNICEF á Íslandi efst í huga fyrir þessi jóli. Árið hefur verið viðburaríkt og saman höfum við áorka miklu. Við erum svo heppin að eiga fleiri heimsforeldrar með þau en nokkurt annar land. Þökk sé þeim og stuðningi þúsunda annarra Íslendinga höfum við í sameiningu tryggt börnum í neið, nöðsynjar og hjálp. Hér heima fórum við í herferð gegn ofbyrti gegn börnum hjálptuu mörgum skólum að gera stréttindaskólar og sömdu við stjórnvöld um að fylgja enn frekar barnarum sveitarfélaga. Við hlutstuðum að börn sem leita að verndar hér á landi í verkefnumu heima, kynntum leiðir til úrbóta og vorum tilrenn til hönnunarverluna Íslands fyrir vikið. Við fegnuðum í barna þann 20. nóvember og 30 ára afmæli barnasafns. Það myntði okkur á árangur UNICEF og alþjóðavísu og þær áskurðanir sem við frammi fyrir nú og í nánæstu framtíð. Það að vera barn í heiminum í dag hefur breyst og við þurfum að breytast með. Við mögum aldrei sopna á verðinu. Kæru vins, á árunu vorum við rækilega myndi á máttu barna. Börn eru meira en bara framtíð. Þau eru líka nútíðin og er að finna sína rönn og láta til sín takl. Að vera barnalegur er því heiðustýtik, ekki skambarinn. Eiguð því barnaleg jól full af gleði og ljósi og barnalegt komandi ár. Frá okkur öllum hér hjá Jónusvef á Íslandi, takk fyrir ykkar stuðning, gleðilega hátíð og farsært komandi ár.